We are able to differentiate different cultures and origins through the slightest, through the slightest words of pronouncing and uh, being away from home allows you to see that sometimes and allows, uh, allowing you to miss that one thing we have back home which I would say is language. Uh, my name is Lama, I'm from Palestine and I speak Arabic. Uh, لها أكثر من لهجة واحدة، وبتتغير من بلد لبلد، ومرات من منطقة التانية وبتأثر على شخصية الناس كثير، ومرات لما يسافروا على منطقة ثانية، بيصيروا بدهم يحكم مثل الناس الثانيين، عشان يتفاهموا معهم، ومرات لما يرجعوا على البيت بينسوا. اللغة الأصلية وبيصيروا وبي يستعملوا لهجات تانيين وكلمات تانيين من منطقة تانية وعشان هيك بتأثر كتير على الشخصية وليس <تصفيق> هذا